Χαϊχοδόι ή κινέζεις. Χέν, το αυτοκινητικόν ατουχέμα. Το τροχάιον ατουχέμα. Δύο, χέ ασθενοφόρος χάμαξα. Τρία, χέ ουρά οχεμάτων. Χο στοιχος οχεμάτων. Τέσσαρα, ο αυτοκινητόδρομος. Πέντε, χέ εκτροπέ Εξ, he τετραόδια, το τετραόδιον. Επτά, η πρότεουζα χωδός, η κυρία χωδός, η λεοφόρος χωδός. Οκτώ, η παρακεϊμένη χωδός. Εννέα, ε κολαίδο γέφυρα. Δέκα, χώπες δός, το πέσδο δρόμιον, δόδεκα, και διάβαζις πέσδόν, τρία καίδεκα, και μονόδρομος χωδός, και χωδός μόνου δρόμου. Τέσσερα καίδεκα, ο χωιδοπόρος, πέντε το σολενάριον, ενάριον, και το φρέατιον, εκαίδεκα, ο σταθμός λεό επτακαίδεκα Ο σταθμό σταθμέουσεο. Ο χώρο σταθμέουσεο. Οκτοκαϊδεκα. Ε πύρο μπεστικέ χουπερεζία. Το πύρο μπεστικών σώμα. Εννέακαϊδεκα. Ο διαλέπον λούχνο. Ο αστυνομικό λούχνο. Έικοζη. Ε αστυνομία. Έικοζη χεν το φανάριον, εικοσιδύο, το μέτρον στάσεως, το μέτρον σταθμεύσεως, εικοσιτρια, το σεμειον ηστασταί, εικοσιτέσσαρα, το σεμειον προσέχειν, εικοσιπέντε, η αρουραία οδός.